تعی کا گلابراؤ پاٹل ساحار سبھا آدھی رد جڑگاؤں سا کرن گلابراؤ پاٹل بولتا بولتا کہ ادھو ٹھاکر پکچر مدد نو نٹی جی گیت لیشم ادارہ پکات مہیلا نت ہے مہاراشٹر ایک سجلام سفلام سنسکتک مہاراشٹر جاتا کس بگتا سیاک تھی ٹیکا بگی مہاراشٹر गुलाबराव पाटील ارکار کن پرتھ نہیں ساتھ گلابرا پیٹل جنگات چانگلی اپیشا کرنا مر چی ہے پرت دکھ تمہیں سرکار, سرکار مدے آپ منتری آحات شہ سکری سہو تاشن نہیں آڑت مانیہ کرے ताफा کر आणि नंतर, پور بستا ہر بھاشا وپر نی چکن بولو مجھے کھت نہیں ہے کہ ارکان دیوند مہیلا راج का- جس جدتی سمپوتا ہے کھوٹے دباؤ تنر چوکشا لو کرتے راجک جیپرملہ ایک سکمپنے بازو سندھان پدھتی مانڈت استنا اشا پدتی ٹیک کرانسک خچی کرن کرپما دیتا سم اکلے کہ سینےم ہو سما پکر ہوتا نو نٹی پکچر ایک نو نٹی گا گلاب روپیے گنہ داخل خر آٹ سیکشن نہیں ہے کلم نہیں ہے کہمتہ پوکے ایک, ایک دم اوکے بوکے پن سو کے جی یعنی خوکے گی شیوسنا فوڑیا کڑھے جے خوکے گی شیمڑی شےمدا آج کھوکیاں بولتا ہے بچوں کڑونی سنگل لگنات گیل کتنی خوکے گی تم کی امجائے پاترتا ہے سماتھ سوا کے کا سیوڑ دس می چایس آمدار بھاجپ سرکار